Києви дуже праві, і з півночі, і з півдня вони ну, просуваються, десь мають успіх. Ну, наприклад, на нашому напрямку на півдні ще до Бахмуту ну, більше 15 кілометрів тобто ситуація ну, не дуже гарна, але не критична. Ми нічого там не вступаємо, крім того, що. Посунули трошки до залізниці, щоб легше було оборонятися від ворога. Тому що в полі зараз війна вкрай важка, дуже багато живої сили, яка бе безперервно. Ну я не думав, що будуть повторюватися ці ситуації з Другої світової. З якщо писали, якщо пам'ятаєте німці своїми бариколеметники, що вони плакали і сходили з глузу, бо не розуміли, чому пруть волі, босі неозброєні нібито воїни на їхні кулемети і чому їх вже лежить п'ять слоїв, але у нас приблизно така ситуація. За моїми даними, в вахмутчі ніхто не зайшов, на деяких ділянках там наблизно ворог кілометрів на 5, може три, але це все не принципово, тому що я вам скажу, у мене досвід ще з 2014 року і що могла собі покласти в досвід, це рубіжний Сіверозенець, коли обстрілів було нашої позиції, КСП, по 600-700 обстрілів в день. То зараз, я скажу, артилерія у них дуже кисло працює і дуже потужно наша працює. Особливо три сімки, на які є зараз боєприпаси. На жаль, у нас є величезний дефіцит у артилерії 152-м калібром, з мінами 120-ми, 80-ми, з вогами і так далі. Все, що стосується радянської техніки. Але наші десь тиждень тому, як їм так називали по зубам, то зараз у нас є, констатуємо, турбуючий мінометний вогонь і навала живої сили. Оце нас більше цього занепокої, тому що вони займають позиції всі, які бачать, всі, які пристосовані, не пристосовані. Вони дуже гарно окопуються. Ну, щоб розуміли, це не тому, що вони вправні, а тому, що їх заставляють. Там пошли не тільки репресії, там реально пошли расстрелы, расстрелы, неповиновение, расстрел. Ты uh -huh. пришел в атаку, расстрел.